السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ازيكم عاملين ايه ان شاء الله تكونوا بخير آه، النهارده هعمل لكم طريقه الزبادي بطريقه سهله وبسيطه ومضمونه 100% بس لو عايزه اقول لك في الاول لو اول مره تزوري قناتي يا ريت تعملي اشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد بعمله ويا ريت تعملي لايك وشير كتير كتير كتير عشان كله يستفاد يلا بينا نبتدي دلوقتي. آه انا عندي كوباية زبادي دي اللي هنعملها خميرة كده هحطها في كيس نيلو كيس من بتاع الثلاجه العادي وبعدين هقعد ارب فيها هرب فيها كده اعمل فيها كده اجبها كده لحد ما اخليها زي اللبن خالص خالص خالص علشان انا بعمل الطريقه ديت علشان الزبادي بتاعي يطلع ناعم وجميل ما فيه فتفيت كده وبعد كده انا هعمل فيهم كده مثلا دقيقتين ولا حاجه وبعد كده هحطهم انا طبعا اللبن بتاعي طبعا غلياه وسايباه لحد ما هدي خالص يعني يكون دافي دافي يعني تستحمليه بطرف الصغير كده بعد كده هحط الزبادي عليه كده وبعد كده هعمله بالمضرب السلك هدوّبه كويس قوي هي اصلا طبعا انا مدوباه اصلا في الكيس وهو هتلاقيه بسرعة بسرعة كده هو خلاص كده خلاص خالص بعد كده انا عندي عندك بقى كوبايات عندك سلاطين مغطاه ديت سلاطين ازاز او سلاطين الفخار ديت انا هعملها لك النهارده بالسلاطين الفخار ديت ديت انا يعني انا عندي بحب الفخار ديت هصبها مش قوي بيت زبادي واحده عملت سبعه زبادي السلاطين دي بتتباع بره طبعا غاليه سلطانيه الزبادي دي بتتباع بره غاليه بس انتي طبعا عاملاها في البيت مضمون وطعمه حلو ومش مزز وجميل وولادك هيحبوه وكل اللي في البيت هيحبوه انا دلوقتي عندي ممكن تعمليه بره يعني في المطبخ علي رخامه المطبخ انا عندي العلبه ديت عندي العلبه ديت انا كنت جايباها فانا هعملها كحضانه للزبادي ممكن انت لو مش عندك العلبه دي هتحطيها عادي في الايه في الفرن هتسخني الفرن بس دقيقتين بس وتحطيهم في صينيه فيها شويه ميه سخنه ميه سخنه اما لو عندك العلبه مثلا كده هتحطيها وتقفلي عليها وتسيبيها على الرخامه بس دي كانت طريقتي جربيها وهتدعولي وهي جميلة جدا جدا جدا وسهلة قوي قوي قوي حسي كده حوالي خمس ساعات وبتغطيها طبعا بتغطيها وبتحطيها في المطبخ عشان المكان يكون دافي عالرخامي عادي خالص عايزة تحطيها في الفرن من غير ما يبقى سخن ولا حاجة حطيها بس بعد أربع خمس ساعات لقيتيها مثلا لسه سائلة سبيها كمان ساعة بس وبعد كده بتحطيه في الثلاجه عشان نوقف عمليه التخمير وهيبقى زي الفل أه. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم ما تنسوش تعملوا اشتراك وشير ولايك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته